Nem azt mondom, hogy egy kibaszott kemény gyerek vagyok, de hogyha úgy van, akkor mindig Nem, én egyszerűen élek a lehetőségei, meg tudom ezt csinálni. Stok mindegy hot feels, Ajka mégeti a hung feels KFC-ban nettó, Landolod, Lengó, Szentó fuck, fuck, fuck, fuck police, yeah Fuck, fuck the police, yeah Fuck, fuck, police, yeah Fuck, fuck, fuck police, yeah Sőt nem számít a pénz, tudom mert itt van több száz kész ja, Mindenki mész, ja, jönnek a legnap csibész e, Mindenki bajba belemegyek, még akár pára az egy menetet ja, Bankok közepén vezér vagyok, tudom hogy benned nem bízhatok Minden héten buli van, élvezem, élvezem, minden héten buli van Hát élvezem, hát élvezem, hát élvezem. ha! Azt a tehát, tehát, tehát, tehát, csinálsz, hogy BlackBall nem bízhatom De most már volt már! kommenteket nem kérek! De azt nem! <tos> Hasztok, mindegy egy Hug Feels Ajka még a Hung Feels KFC-ban nettó Langolagű Lengó Szentó <much> yeah, nah, nah, nah, nah, nah. Fuck fuck fuck a yeah, Ja fuck fuck the police Ja yeah, fuck fuck, <much> fuck police, yeah. Ja fuck <much> fuck fuck police Ja Berügnik mindig De nem a víz A buli tesvér tartani fog reggel tízig Nem számolt a cash Gyerek kapjuk a flash A klubokban Elszórom a pénzemet hogy füzessem ki a bérletet. Két üveg az asztalon, a feje mindig a hangfalon. Ki megy balra, ki megy jobbra a DJ pult kézbe, utána pedig egy kiló ékszel Legyél egy most testvér, mert -e nem hogy átél, esél kétsziválték, szerencséd életed végéig. De a nem bíró fel, nem bíró fel, nem fogom fel. Ja, nem érdekel, Egyszerűen halok, prátom kibagyó. Bankok közepén vezér vagyok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 I don't, I don't, I don't, I don't Fustok feels Ajka mégeti a hang feels Káv szíva nettó a lengo sentó fuck, fuck, fuck, fuck, police Yeah, fuck, fuck the police Yeah, fuck, fuck, police Yeah, fuck, fuck, fuck, police yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah